أول شيء صن لسانك. ثاني شي اصنع خير اطلب السلامة. ثالث شيء تواضع. بيقول قريب هو الرب من المنكسرين القلوب ويخلص المنسحق الروح. داود هن عم بيقولوا له ملك الأرض. هو شو؟ مجنون. هو مرعوب. هو ما حدا. هو كان مكسور ومنسحق. تواضع قدام الرب هي ما خافته انكسر قدام الرب هيك بتخاف عدد اثنين بيقول القلب الرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحون هذا المسكين صرخ اذا ما كنت مسكين ما راح يسمع لك الرب اذا شايف حالك عظيم ومهم وفهيم ما بيسمع لك الرب ما حدا بيقدر يجي عند الرب من فوق أي واضحة ما هيك؟ لأنه فوق الكل. على طول لازم تيجي من تحت ما بيسمعك. هذا المسكين صرخ. منكسري القلوب أوقات نحن ما بنعرف ننكسر بقوم بكسرنا الرب ليجيبنا لعنده. ما بنعرف ننسحق فبيسحقنا الرب لنيجي لعنده. هيك صار مع داوود. داوود شغلة كبيرة عنده عنفوان، عنده كرامة. كان جميل المنظر كان موهوب كان محبوب كان جبار بأس حرب ما في صفة ما عنده إياها داود كسروا الرب وجرحوا الرب وصحق الرب ليش لجابوا لحده كثيرة هي بلايا الصديق لكن من جميعها ينجي الرب إذا بقي صديق إذا بقي مكسور ومجروح في كتير مصايب بنظن نحن عم انه تدمرنا هي عم بتقربنا للرب. ينقذنا منا بس ما بيلغي مفعوله الإجابة على حياتنا. بسد عوزنا بس ما بخلي هالعوز يضرنا لكن بحوله لخيرنا. بشيل كل المخاوف من قلوبنا بس بكون قربنا لانه صرخنا إليه